I denna videon så skal vi se närmare på det att skapa ett innehåll till en podcast. Först så vill jag komma in på begrepet dramaturgi och vilket funktion dette kan ha och därefter så vill jag snacka om vilka elementer det bör ha med i podcasten för att den ska fungera tillfredsställande. Dramaturgi det betyr handlingskomposition alltså vad handlingen i podcasten er satt sammen av. Her ser du en dramaturgisk modell som kaldes APUS. Modellen den er mig brukt in journalistik, film og fortelling og den består av et anslag, en presenttasjon, utdyping og en slutt. Anslaget der er det som skal jøre littern nyejerri på tema. I presentatsjon så viser det fram podcastens faktagrundlag. I utgypingen så belyses tematikken i sin fulle bredde med eksempler og diskussioner. Dette er hoveddelen av podcasten. Og i slutten så må det vad hva er det dere har snakket om, og kanskje det også kan konkluderes. Jeg har laget en oversikt eh, over innholdet i en podcast, och jeg starter med først med jingleen, eller podcastens lydlogo. Deretter så følger anslaget, presentasjonen, utdypingen og slutt. Denne oversikten vil dere finne i Canvas-rommet for emnet. Vi starter med jenglen eller lydlogoen. Jinglen det er signaturen din. Det er den lyden som lytteren skal kjenne igjen podcasten din på. Og denne kan jo gå igjen fra episode til episode. Dette kan jo være musik. Det kan være contentum, altså en illusjonslyd. Dere kan lage lokasjonslyd, det vil si en autentisk lyd fra et gjenkjennelig miljø. Eller det kan være en lydmontasje, der dere bruker ulike lydmiljøer som settes sammen i ett uttrykk. Lydlogoen, den mikser dere gjerne sammen med anslage slik at det blir en fin overgang. Så kommer anslage. Som jeg var inne på tidligere, så er dette podcastens inledning. Her skal du vekke lytterens nysgjerrighet og du skal skape undringer om tematikken. Et anslag det kan oppsummere hovedpoeng eller vise fram ett dilemma. Anslaget det kan være en påstand, det kan være en premiss eller en helt bestemt måte å forstå et fenomen på. I presentasjonen så er det mange fakta som skal på plass. Først så er det velkommen till podcasten. Deretter så er det hvem dere er som har laget denne podkasten, og hvem gjør vad? Dato for opptak, det er relevant. Deretter vad er det podkasten skal handle om, hvilke spørsmål er dere stiller, og kanske hvilke svar er dere for? Så kommer vi til utdypingen. Det er podkastens hovedinnhold. I denne delen skal dere fortelle, diskutere og opplyse lytterne på en utfyllende måte om tema. Herr viser det til forskningsfund, faglig diskurs eller politisk diskussion. I uttypingen så viser det eksempler og så bruker eller ulike inslag og det kan være historisk bakeren for temaj eller det kan være intervjuer, interjuver, anmelser og reportager. I avslutningen så skal du framheve no av podcastens viktigste fun eller poeng. Kan du settte noen av de så fundne in i en somfundsmesse somen så kommer en oppsummering, og til slutt så skal du takke for oppmerksomheten. Og nå takker jeg for oppmerksomheten her på denne videoen.